Virtuaaliluotsi tukee ja ohjaa opiskelijaa verkkoopinnoissa. opinnoissa Voit kysyä neuvoa pieniin tai suuriin pulmiin. Voit pyytää opastusta esimerkiksi e-kampuksen tai Moodle-ympäristön käyttöön. Virtuaaliluotsilla on oma tukitiimi Teams-sovelluksessa. Voit liittyä tukitiimiin suoraan Teams-sovelluksessa tai e-kampuksen linkkien kautta.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 ja lisää tietosi. Kerro myös, mitä asiasi koskee ja miten opiskelet.